انا حضرتك على الشيطان انا تمام انا على انا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 هقدر اكذب عليها، هقولها، هقولها، هقولها يجي الظهر ولا العصر، ايه؟ هقدر اكذب عليها، ايه؟ السلام عليكم. ده بكام لا في شيء غيره هنا؟ لا احمد. طيب معلش لحظه انت تفتكر علاج البنت اللي جت طلبته من شويه؟ اه كويس؟ طب بالله عليك انت. ما هو مش هينفع بس حاجة زي ازاي انا حسيتك والله في اخر النهار دي مساله حياه امور انت كده مشاكل مع ترى ربنا هتريك. والله ربنا اديني العلاج بس دلوقتي وربنا يفرجها بالليل يا ده العلاج مظبوط؟ ماشي. ماشي انا شوية برجعلك دكتور اه مش في دكتور والله في ايه؟ كانت في وين أنا تكون فاضي من كيكين او كيكات تمام من وكذا حسب انه شكلها كانت 100 جنيه فهي ما كانش معها 100 جنيه فهي ما قدرتش تطلع حاجات تطلع هو من هنا يعني اه بس ما قدرتش في إيه في اللفه انا في تمام طب هو عمل خير يعني هو دكتور كده طب هو عنده هو طب ممكن بعد اذنك تجيب لي حاجه اللي هو خدها يعني مفيش اي سجل هو حساب البيبيست اللي هو خدها؟ هو كان يعني طبعا كده عايز ورق بس سبب ان انا اجي اعمل كده، انا كنت جاي اخد جيم عارف عشان خاطري، انا كنت جاي اخد جيم بس هو ربنا بعت لي سبب للحاجه دي ربنا حضرتك ده 1000 جنيه اهو ده حماده ودول 200 جنيه البنت حساب حساب العلاج ودول 500 ممكن تقدر حضرتك لو البنت دي جت انا مش معاها فلوس والعلاج اللي هي عايزاه تسجله عندك وتبقى تديه طيب قطة ميلاً سأخذ؟ هل احمد اديني العلاج بتاعي خليه اول شيء. يا عم احنا مش شرط انت تاخرت قوي بصراحه معلش يا احمد انا تاخرت عليك كتير وانا حسيت لك الفلوس معلش دي كانت مساله حياه اول معلش. ايه؟ انت ممكن تسدد. تسدد؟ اه واحد كان بينافع خير لما سمع الموقف قلت سدد فلوس. سدد فلوس عليا؟ سدد اللي عليك فراني سدد فلوس انا في ناس كتير بتقول لو عملت الخير هتلاقي شر لا لو عملت الخير هتلاقي خير والخير في أمتي إلى يوم الدين